Blíží se další válka a já se fláká bezbraný. Fláká mě totiž dáka, a proto kráka na havrany. Složte, všechny své zbraně, hlavně úroky a daně, namířené. Ať všemu, co už je na hraně, která vám zvoní, pane Habranem. tak srdkřiznej, že už každá měna znehodnocená pod vodem. Do války jen šanci nemá být opět ukončená pod vodem. který už tisíce roků se držíme v šaku. Penězi. Od faraónů až do dnešních otroků, které držíš ve strachu, řetězy. sluhů a šílených půjček každého, kdo půjde. Šanci mít vlastní účet Který bude jen jeho mozek Ovládat Tohle zpívám Já na Havrana Na každého Havrana Co ještě verbujem Tvoje práva Ta už jsou obehraná. Ale písení pro Havrana, coždy jen stupujem. Stačí. No. Tak 5.10. je první středa v měsíci, je pondělí, měsíci říjnu. Zajímavý, tento den by oslavil 84. narozeniny Václav Havel. A já budu stávkovat, tak se k mně přidá? Je, díky, jeden už se přidá, přijďte se taky. Můžeme stávkovat i toho 28. to je poslední zase pondělí září, 28. a to je myslím státní svátek. No to... To by se i hodilo, že?